Den handiena duen udalerria, barainain da amalau mila berrogi tamabos biztale kilometro karratuko, Tokiok baino bi aldiz gehiago. Euskal Herriko altuena aldiz abaurrea gaina da, mila berrogi metrotan dago. Hego Euskal Herrian iparraldeenen dagoen udalerria, bakiokoa da zuberoako udalerri guztiak ego alderago daude. Euskal Herriko udalerri nirik asteena, ego behar da, haren parte den sarregurenek du ardura, biztanen la ordenak urte baino gutxiago ditu.